نفسك تغني يا حبيب الروح عاد يا نقطع بدل فقد نصبر ولو قلبنا مجروح والله على صبرنا شهيد نفسك تغني يا حبيب الروح عاد يا نقطع بدل فقد نصبر ولو قلبنا مجروح والله على صبرنا شهيد يا صيد بالمفتوح اصبحت شي مو انت نفست ما نادي ذوق ويا عليك وتروح لا بد ما توف تضحله بنت وتشتي يا صيد المفتوح اصبحت شي مو انت نفست ما نادي ويا عليك وتروح لا بد ما توف تضحله اما انا في <تصفيق> الغرم تحضوح وفي مش مثلكم في الاخير شارد نفسك تغيب يا حبيب الروح بدي عنك قطع بدل فقد نصبر ولا